נתון לנו שטיח שאורכו שבעה רגל, ונתון גם שאורך הלחסון שלו ברגל שווה לשורש הריבועי של שבעים וארבע. הלכם למצוא את רוחב השטיח, ובכן נסרטט לעצמנו את השטיח, נסרטט תחילת צלע אחת שלו, נתון שאורך השטיח שבעה רגל, ובכן נציין את אורכו ליד הצלע שבע. לשטיח יש צורה מלבנית, נניח אם כן שבמבט מלמעלה השטיח נראה כך. זה השטיח שלנו. נתון גם שאורך הלחסון שלו ברגל שווה לשורש הרבועי של 74. זאת אומרת שהמרחק הזה, בין שני קודקודים מקדימים מסרטט אותו בצורה מדויקת קצת יותר. המרחק הזה, שהוא אורך הלחסון של השטיח, שווה ברגל לשורש הרבועי של 74. הנתון שחסר לנו ושאותו עליכם נמצא הוא רוחב השטיח. עליכם נמצא מהו רוחב השטיח. ובכן, נניח שזה רוחב השטיח, נציין אותו באות W. נתבונן בסרטוט, אולי כבר שמתם לב לכך שבעצם סרטטנו כאן משולש ישר זווית. שימו לב, הזווית הזו היא באה 90 מעלות, ומאחר שזה משולש עם זווית של 90 מעלות, זה משולש ישר זווית. הצלו שמול הזווית הישרה, זווית של 90 מעלות, הוא היתר, שהוא כידוע הצלע ארוכה ביותר במשולש, אוורך היתר ברגל שווה לשורש הריבועי של 74, והצלעות הקצרות יותר הם w, וזו שאורכה הוא 7 feat. לפי משפט פרטאגור, הסכום הריבועים של אורכי הצלעות הקצרות שווה לריבוע האורך של היתר, או לריבוע האורך של הצלע ארוכה. נרשום אם כן, w בריבוע, אורך הצלע הזו, בריבוע, ועוד 7 בריבוע, אורך השנייה בריבוע, שווה ל... שווה לסכום ריבועי הצלעות, שווה ליתר בריבוע. כלומר, לשורש הריבועי 74 בריבוע. נחשוב ונקבל W בריבוע ועוד 49 שווה לשורש הריבועי של 74 בריבוע. האגף הימני שווה פשוט ל-74. נרשום שווה 74. נחסר 49 מכל אחד משני אגפי המשוואה. ובכן, באגף השמאלי של המשוואה יש לנו W בריבוע. נחסר 49 מכל אחד מהאגפים. באגף השמאלי פלוס 49 ומינוס 49 מצטמצמים, ואנחנו נשארים עם W בריבוע שווה ל, למה שווה? 74 פחות 49. 74 פחות 49 נוכל לחשב בראש או בחיסור ארוך, ניקח הלוואה של הסירייה בטור ה-10 וה-4 יפוך ל-14, בטור ה-10 נותר 6, 14 פחות 9 שווה 5 6 פחות 4 שווה 2 ואנחנו נקבלים ש-W בריבוע שווה ל-25, כלומר ש-W שווה לשורש הרבועי של 25. השורש הריבועי החיובי. נוצאים כן שורש ריבועי משני הגפי המשוואה, את השורש הריבועי החיובי ונקבל ש-W שווה ל-5. ברור שאנחנו לא מעוניינים בשורש השלילי מינוס 5, זה לא יהיה מרחק ריאלי. ובכן, רוחב השטיח הוא 5 הרגל. ובזאת ציימנו.